Hradecké služby i letos na podzim prováděly podzimní svozy odpadu. Mobilní svozy začaly 14. září a kolony sběrných vozidel se postupně objevily na více než 90 stanovištích po celém městě. Z 77,5 tun odpadu, které jsme svezli, tak největší část stvořil objemný odpad, zejména nábytek, madrace, textil, bylo tam i 5 tun kovu. Dále to byla celá řada elektrospotřebičů, zhruba 400 kusů drobnějšího elektra, 35 kusů lednic, 120 televizí a monitorů. Bohužel jsme se setkali s případy, kdy na stanovišti byl připraven odpad, který by tam rozhodně být neměl, jednalo se jak o stavební odpady, které v rámci mobilních svozů nesvážíme, tak dokonce stavební odpady, které mají nebezpečné vlastnosti, jako jsou střeční krytiny s obsahem azbestu. to znamená, pokud se na stanoviště nachází hromada rozlámaného eternitu, tak v rámci mobilního svozu nemůže být odvezena, nemáme na to zkrátka sebou prostředky, takže takovýto odpad musí být na náklady města svážen speciálním vozidlem. Meziroční srovnání, pokud srovnáme podzim 2018 a podzim 2019, tak to množství odpadů bylo, bylo víceméně stejné. Samozřejmě občané, kteří nestihli ty odpady odevzát v rámci mobilního svozu, tak mohou využívat služby našich sběrných dvorů, které provozujeme v městě Hradci Králové. Sběrné dvory jsou čtyři. Každý den je otevřen minimálně jeden z nich a jejich otvírací doby jsou ředněny na našich stránkách hradecké služby CZ.